الحمد اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آسم بنا رہے ہیں ونیلا کسٹرڈ اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہئیں دودھ دیا ہے ہم نے دو کپ کسٹرڈ پاؤڈر لیا ہے ہم نے دو ٹیبل اسپون شکر لیے ہے ہم نے چار ٹیبل اسپون اس دودھ میں سے ہم چار ٹیبل اسپون دودھ الگ کر گے اور باقی کا دودھ ہم بوائل کرنے رکھ دیں گے یہ دودھ ہم نے بوائل کرنے کے لیے اب اس دودھ میں ہم کسٹرڈ پاؤڈر جو ہے وہ ملا لیں گے اب ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے ہو چکا ہے اب ہم اس میں شکر ملائیں گے اب ہم اس کے ہر تک اس کو پکائیں گے ہماری جو شکر ہے وہ گھل چکی ہے اب ہم اس میں کسٹرڈ ڈال دیں گے جو ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا अब हम इसको हुने तक वो तो गया। रख देंगे ठंडा होने के लिए थोड़ी सी कपिंग करेंगे हम स्प्रिंकल से करेंगे ये देखिये बहुत ही कलरफुल साफ लग रहा है ये हमारा कस्टर्ड अब अभी खाने के लिए तैयार हो चुका है